падали на сніг, живріли калиною і кров'ю. Ми вибирали з поміж ста доріг, стежину волі, жертви і любові, ми сяли, як зорі з темноти, ми плакали, як мальви позити. Та віримо, що все тримаєш ти, і в нас, і збройні сили України. Що котиться з очей, почуємо литву, що смиредна й тиха. на нашу голову єлей, час розпачу без виходів виха. У душах не простелиться туману, ми знаємо цінність подиху і кроку. Ми вже глибокі, наче океан, Іначе небо світлі і високі. Інкрила молитва наша, справжня і небесна, як ти воскрес, так ми тобі воскресли. Дякую за перегляд!